Працься! На вчорашній день, це було десь може, часів 4-5, приїжджали, ну, верні, прилітали сюди снаряди. Ну, не рядом, десь, може, кілометр-два звідси. Було дуже гучно, вікна тряслися, двері відкривалися, тому що ну, дуже близько було. Прямо у хату прилетів, у контору прилетів. Е — А що за контора? — А, воно, ззаді вас є здання, я можу показати просто. Ну, це лісхоз, лісничество. Сюди залетіло теж, ну тут були... Сьогодні, я вам покажу. — Ніхто не загинув. Ні, ні, ні, на, даний, на, даний момент, на той момент, коли е, це все було сталося, воно все, всі цілі, всі живі, Над... слава Богу. Ну ось ми бачимо е, дирка, отвір у стіні, ну там іще є побоїни, ну це таке, це не сильно. Ну а найсильніше, це ось люди пострадали, у них упав потолок в одних людей, в інших людей. Давай, начальник. Тому що на даний момент людям немає, де мешкати. Немає, де мешкати їм. Вони мешкають зараз тут. А там на кухні о, це ж упало, оце ж розкос. Причилок. Причилок, так, да. із кирпича. Оце ж повністю на кухню і воно ж обвалило. Ми ж будемо лізти, там такі брили, все ж обираємо. Під момент обстрілу... Мамка була моя, вона зараз у сестри, в центрі. Сестра виїхала в Італію. Мамку туди переправили, і я кожен вечір бігаю, їй купляю то ліки, то продукти. працюю на хлібозаводі. Одну зміну працюю, два дні вдома. І це от працював, потім біжу сюди, тут поработав, потім біжу на ніч до матері, тому що плаче, переживає. Італія Є. Звісно, говоря, наробило. Її, в общем, забрали там знайомі із центру. Забрали її і відвезли в квартиру до дочки. Ну, це ж до сестри до моєї, яка уїхала в Італію. А вона де саме знаходилася в будинку, коли якраз на кухні. Оце де обвал. Я прийшов, її не було вже. Мені сообщили, що у мене будинок розвалений. Криші немає. Знайомий якраз був я ж прибіг срочно сюди. Вона каже, я хотіла закрити квартиру, каже, йти сюди, я не можу там. Це як обстріли, вона взагалі в вані ховається, накривається. Ну, в общем, душевно. Оце я приходю, вона постійно плаче. Вона хоче тільки додому сюди. І все. Каже, синок, зроби хоч як-небудь, щоб мене назад сюди забрати і все. Вот так. Спасти просто, вытягиваем куда нет.